بھوک سے مرتے پینے کو پانی صاف نہیں تعلیم نہیں عورت نہیں قانون نہیں انسان نہیں یہاں بچے بھوک سے مرتے پینے کو پانی صاف نہیں ایسے ہی چلے گا ہے بھول تمہاری اب جاگ چکی ہے یہ پاؤں ہماری ایسے ہی چلے گا کا کھیل چلاتے لوگوں کا روپ چڑتے کچھ بے زمین ہر شعبے میں تم اپنے ساتھ में اور अपना کوٹی بلواتے پھر دوست کرواتے اپنی گاری لگواتے پھر مل کر موجواتے اور بچ کے مال بناتے عمران جتم پر